Мої вітання усім телеглядачам в етері Суспільне Хмельницький. Підсумковий випуск новин у студії для вас працює ведучий Владислав Васильчук. Далі коротко про головні теми 16 червня. Вручення медалей під звуки сирен та фотосесія в укритті у Хмельницькому відзначили випускників-відмінників. На Хмельниччині закінчилась крапельна вакцина від поліеміліту, яку знайшли альтернативу. Запрацювали нові курси для внутрішньопереміщених осіб, на кого вчать та як допомагають працевлаштуватися. 161 золоту та 36 срібних медалей вручили сьогодні випускникам 11-х класів Хмельницької громади. Про це розповіла виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. За її словами, це на десяток медалей більше, ніж торік. Як відбувався процес вручення медалей і чи завадила йому повітряна тривога – далі у сюжеті Наталії Сідової. Вручення золотих та срібних медалей у Хмельницькій громаді цьогоріч проводиться на стадіоні біля новозбудованої початкової школи, що в мікрорайоні Озерна. 43 наших земляка віддали своє життя заради того, аби ви тут, на цьому майданчику, в новій школі, могли сьогодні мати урочисту мить. Тому я прошу, аби ми кожного з них і всіх наших українців, тисячі наших воїнів шанували хвилиною мовчання. Випускник Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Андрій каже, що у його класі дев'ять медалістів, сім золотих і двоє срібних. Я йшов дуже тяжко, тому що, ну, це все-таки 11 років і дуже такої от тяжкої роботи. Але дійшов і от золота медаль це, це таке досягнення, яке, ну, дуже важливе в моєму житті, і я не не збираюся зупинятися і будуйти далі. Випускниця технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазоро Уляна каже, що 11 років чекали на цю мить. Довго йшла, і було важко. Була мета, і було е, важке завдання для мене, але дякувати вчителям, які допомагали мені. Я дійшла до цієї мети і дуже щаслива. 161 золоту та 36 срібних медалей вручили сьогодні випускникам 11-х класів Хмельницької громади, розповіла виконувачка обов'язків директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Ольга Кшановська. Це на десяток медалей більше, ніж торік. Наприклад, в 20-тій школі маємо 14 випускників золотих медалістів. Це одна з найбільших кількостей. Ще в нас є гімназія номер 2 яка теж лідирує в кількості. В нас гімназія номер 1 який теж в районі 18 золотих медалей. Тому є в нас така трійка лідерів. За словами Ольги Кшановської, медаль дає бонуси при вступі до вищого навчального закладу. Це є їм певні додаткові бали, ну і пріоритетність, якщо, наприклад, вони будуть отримувати однакові бали і будуть писати творчий лист мотиваційний, відповідно, будуть звертати увагу. Ну, і це такий стимул до того, що вони кращі з кращих. Через повітряну тривогу процес вручення медалей призупинили. Учасники спустились до укриття. Золота медалістка з Хмельницького навчально-виховного комплексу No4 Олена каже, що повітряна тривога та звуки сирени не зіпсували святковий настрій їй та подрузі, але все одно емоції переповнюють радісно нові враження. Ростислав, золотий медаліст Хмельницької загальноосвітньої школи на Мородин з поглибленим вивченням англійської мови, каже, що в укритті термочасний гайли, влаштували фотосесію. Цих три секунди, коли тобі вручили медаль, в принципі, вони так швидко пройшли, а ти чекав цього 11 років. Директорка Хмельницького навчально-виховного комплексу номер 4 Олеся Прус каже, що цьогоріч у них стільки ж медалістів, як торік. Серед наших випускників є 11 медалістів, серед них 9 золотих і 2 срібних медалі. Після завершення повітряної тривоги, яка у Хмельницькому тривала 40 хвилин, процес вручення медалей відновили. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. На Хмельниччині закінчилась крапельна вакцина від поліеміліту. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню області Департаменту охорони здоров'я Аліна Костенко. За її словами, у педіатрів від поліеміліту залишилась лише ін'єкційна вакцина. Зараз Департамент охорони здоров'я області подав заявку на Міністерство охорони здоров'я, аби отримати крапельну вакцину. Детальніше у сюжеті Тетяни Воросової.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 У Хмельницькому запрацювали нові курси для внутрішньопереміщених осіб. Про це Суспільному розповів директор громадської організації «Підтримка України» Олександр Вербіцький. За його словами, переселенцям пропонуються сім безкоштовних курсів за різними напрямками. Вікових обмежень немає. По завершенню навчання слухачам допомагають у працевлаштуванні. Чому навчають переселенців, дізнавалися далі у сюжеті. Є винятки. Винятки – це у нас, можливо, ви можете захочити записати –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 Мабуть, шкільних років, що вчив, я пам'ятаю, але дуже багато нових слів, які я можу ще вивчити і спілкуватись українською. Тому мені дуже цікаво пізнавати те, чого я ще не знаю. Хишеси, <плес> а хешеси, хишеси і гижжези.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 Спокійніше між бджіл, аніж біля людей – історія пасічника, котрий втратив усе у Маріуполі. Близько п'яти тисячам тваринам допомогли фахівці першого військового шпиталю ветеринарної медицини від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Професор вед медицини Кирило Чумаков розповідає, сам заклад базується на Хмельниччині, але ветеринари постійно їздять у прифронтові та деокуповані території. В польових умовах оглядають та оперують поранених тварин. Як працює команда ветеринарного шпиталю та які легендарні чотирилапі детективи наразі лікуються у Хмельницькому, їх історії чула наша кореспондентка Наталія Паляниця. Професор ветеринарної медицини Кирило Чумаков заходить у стаціонарне відділення ветеринарного шпиталю, аби навідати легендарну пацієнтку розшукового собаку з Маріуполя грозу. За вісім років служба в зоні ООС вона врятувала понад тисячу людських життів. Це наша гроза. Блант Гонча по кровавому сліду. Гроза. Піднімаєш. Ай, да, да, да. ти вже морду тільки піднімаєш. Вона дуже спокійна, дуже по-перше, по їй погано зараз, а по-друге, вона сама по собі дуже мудра тварина. Кирило Анатолійович розповідає, хвору грозу кінологи евакуювали з Маріуполя у Дніпро. Там стан і здоров'я погіршився. Під час перебування виїзного військового шпиталю у місті ветеринар надав чотирилапому детективу необхідну допомогу та перевіз її на лікування до Хмельницького. Ми коли її забирали в Дніпрі, я боявся, що я її не довезу до Хмельницького. Оставляти в Дніпрі її не було сенсу. Але Хмельницький ми її везли дуже довго. Ми зупинялися через кожну годину, ми через кожну годину підкалювали через катетер. Я ж очі наш читав. Мені треба було її довести, мені треба було її вилікувати і передати, як живий пам'ятник службового собаківництва, живу і здорову. Я думаю, в нас це вийде. На операційному столі службовий пес з Харкова, який постраждав під час бойових дій. Собака вже вилікувана, от знімаються шви. І собака направляється назад на службу. І я вам скажу, що це вже 37 собака, яку ми повертаємо в ряди служащих тварин. Хмельницький військовий шпиталь ветеринарної медицини – єдиний подібний заклад в Україні. Працює з першого дня війни, каже Кирило Чумаков. Ветеринари постійно їздять на деокуповані та фронтові території. Зокрема, побували в Ірпіні, Бучі, Ворзелі, Дніпрі. Я працюю 30 років, і, певно, за 30 років я не бачив стільки біди, біди в тварин. Скільки я побачив за оцих три місяця, більш трошки. Постраждали дуже багато зоопарків, зооцентрів, реабілітаційних центрів на Київщині, Харківщині, ну, в принципі, по всій території України. Зріліще не з приємних, зріліще Дмитро Юсипович, лікар УЗД, терапевт шпиталю, розповідає, що від 24 лютого ветеринари надали допомогу біля трьом тисячам тваринам-переселенцям, яких прихистила Хмельниччина. Наші обов'язки – це, насамперед, надання медичної допомоги тваринам. Тобто це як і військові собаки, які перебувають під час бойових дій, почають поранення, так і тварини громадян нашої області, які потребують лікування. А загалом, говорить Кирило Чумаков, від початку повномасштабної війни хмельницькі лікарі-ветеринари надали допомогу близько п'яти тисячам тваринам з різних куточків України. Наталія Поляниця, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегульник, Новини на Суспільному, Хмельницький. 40 вуликів мав пасічник з Маріуполя Михайло Коник. Чоловік жив неподалік заводу «Азовсталь». В перші дні російського вторгнення чоловік втратив дім та отримав контузію через обстріли окупантами міста. Михайло розповідає, переїхав на Хмельниччину, втікаючи від війни. Тут влаштувався працювати пасічником, пасічником у Зіньківському лісництві. Історію пасічника з Маріуполя розповість моя колега Вікторія Мельник. Було і 2,5 тона до нього меда було.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 вже тільки почав ходити на хромати, коліно було розбите, було відбите, ребра були відбиті, так що на даний момент спати не води. Так сусідній город попадає міна, я в часному секторі живу, попадає міна, і мене кидає, і я, я лечу в підвал.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 Дуже сурово залишилися, на, тому що на 9 мая не, не, не пішли на парад, на День перемоги не пішли, Маріуполь не вийшов, і вони залишили в городі Кадирівці, Кадирівці, Чеченці залишили, щоб, щоб ті за страш, ну, пугали народ, дітей кидають, хто гімновив, вивчив, значить, дітей кидають в підвали, з'яватість над людьми йдуть, рог, працюють за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 Михайло Коник розповідає, зараз йому спокійніше між бджіл, аніж біля людей. Чоловік каже, у Маріуполь він повернеться, коли місто буде українським. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, новина на Суспільному, Хмельниччина. Це була остання інформація на цю мить. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті або на сторінці у Фейсбук. Наразі я з вами прощаюся. А далі в етері Суспільний, Хмельницький, погода. Бережіть себе.